Olgoa Vasilescu, e furtunoasă la adresa BNR, face un joc, nu îmi dau seama împotriva cui. Nu poți să dai în guvern. Ministrul Muncii, Ia Olgoa Vasilescu, a avut o ei furtunoasă la adresa BNR, spunând ce face un joc, nu se tie împotriva cui.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 În condiile în care s-au făcut eforturi Uria este insubintat de deficit. Sigur, este locuit de mai bine, dar doar cine este deerea cred nu poate vedea eforturile pe care le face acest guvern, a declarat Olgoa Vasilescu, la Antena 3.